Chelemen Hunor, atac dur la adresa elitei, politica românească este cunoscută pentru lupta cerb împotriva celuilalt. Presubliniere din creu de mere, Chelemen Hunor a spus, în mesajul transmis, joi, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni.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 Dar oare în care trăim, România, subliniază spre ce direcție se îndrepte. Deoarece această car nu are o viziune, nu are un proiect fiabil și. Aderarea la UE a fost ultimul scop comun. Ia asta a fost acum 10 ani.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 Acesta a afirmat că în acest an societatea românească, și societatea Maghiar din Transilvania, ar trebui să aibă un dialog despre un acord în privința viitorului. Astăzi, adevăratul act revoluționar din această care ar fi dacă am putea reda speranța, credința într-un viitor viabil.